Олександра на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 5 років. Жінка разом з колегами утеплює тепломережу. Ізоляція – це вже жінська робота. І треба все акуратно, так що утепляємося, заворачуємо всіх, як треба. Які інструменти ви використовуєте? Ось, кусачки і все. І більше нічого, ножик. Все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 400 діаметр. Тут порядка 71 метрів заміна трубопроводу. Далі у нас є за іншою адресою також заміна менших діаметрів, 133-го, кількість порядка 120 метрів. Також є за іншою адресою порядка 400 метрів під заміну теж такі тепломережа вижила із себе. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, роботи з підготовки до наступного опалювального сезону розпочались одразу ж після закінчення сезону 2022 року. Роботи регламентні, іде заміна тепломереж, іде ізоляція тепломереж, посяг гідравлічних випробування там де тепломережі рвуться, ми міняємо на нову, на, нову, на нову трубу, зараз виготовляємо котли, Виставстав старі котли за словами Миколи Лугві. Нова технікою підприємство забезпечене. Не вистачає людей. У нас завжди були проблеми проблеми кадри, тому що. Є проблема з була колись проблема з виплатою заробітної плати. Потім поки ми цю ситуацію вирівняли, але це людей не вистачає, бо тому, що всі хочуть бути бухгалтерами, економістами, юристами, але не сльнеслими, сварщиками і тому подобно. Плюс у нас багато людей пішло воювати, були призвані, мобілізовані. Тому проблема з людьми є, але і колектив виконує задачі, які ми ставлять.